היי hey, חברים, שלום לכם זה כל כך כיף ניגונים, תווים, צלילים וכאן כולנו חברים, חברים. אני דרורמי זה הכל וזה שמי השירים הם עולמי שר לכם ול ולעצמי דרומי והחבו בוני יש לך חבר Ting tang, wala wala, bing bang, ooh e, ooh a a, ting tang, wala wala, bing bang. Drol, drol, hi, hey, drol, hi, drolimi. Hey, Shaul Shabloon. What's up? Can I call on your office? The office of me, at you. But Matei. Actually. אתה לא סובך עליי. יש לי הופעה היום בערב, ואני לא רוצה לאחר. השרשרת שלי נפלה, ויש משחק כדורגל נגד הפועל צ'צ'קה. זה ממש ליד הפארק. אני מבטיח לחזור בזמן. טוב, בסדר, בסדר. יופי! אז, אבל רגע, שאול, אתה חיים לחזור לפני שש בערב.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 כסדה על האופניים, כמובן. בקבוק עם מים, כן, בקבוק עם מים. צמצנת כדורים. צריך גם את הברווזים. נשים הכל מיקרופון וחוטים, כן, כמובן. מיקרופון. מה עוד אני צריך לКАחד? את הקסי לופון, כמובן, קסי לופון, וגם, זה יותר מידי מאייר, מה שיסתבختי, צריך uh, לאהד את הקצף. ועכשיו אני יכול להתכונן... ו... ב... זה יותר מדי לאט. מצוין! קדימה! טוב, אז אני חייב לבדוק שלא שכחתי שום דבר. אני צריך להספיק, להתקלח, להתגלח, לצחצח, להתמתח ולמפתח. קדימה! חוטלולה! ובננה! יקר טוב ילדים וילדות! ערב טוב לשרים ולשרות, כולם לחזור אחריי! אני דרור אימי! זה הכל וזהו שמי, השירים הם עולמי, שר לכם ולעצמי. פררר! פיק פוק טיק טוק שקשוק פיק שפוש, לשלוש קשטוש נשנוש קשקוש. פגדול פגדול פגדול פגדול. פקוטון פקוטון פקוטון פקוטון. מו! מו!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 וואי, מה יהיה עם המופה? מה יהיה עם המ... מה יהיה עם המופה!? מה יהיה עם המופה? מה יהיה עם המופה?! מה יהיה עם המופה? מה יהיה עם המופה! מה יהיה עם המופה? אוי Appsוי חייבים, חייבים לחשוב אז אני ואני אחשוב مممم ماذا؟ سمات سمات זה يوجا؟ ايه لو لا افريا لي شهولاني مننسى لحش اوكي اوكي ممم ماذا؟ مديتاتسيا فتاكها والله انا مش شهولاني مش cyclic يتركز تن אולי ניקח עמית, 아... אולי נתכסר לאימא שלי, אם היא בבית, היא בטוח ניקח אותם. שאול, אני חייב להתרכז, אני צריך לחשוב, אני לא יודע מה לעשות עם המופעה. רגע, רגע, תהיה זה לא עמי. זה? Hey, מישהו בדלת. דרור עמי, שיר? שיר! שלום! אבל... דרור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 כן, זאת רק מכה קטנה. או... אבל הרסתי לדרורמית המופעה. לא נורא. או... איך ידעת שנפלתי? אני לא ידעתי שנפלת, אבל אני כן יודעת שלפעמים אתה... איך אני אגיד לך מה, את זה אצד, מה? אתה... מה, מה, מה? אתה תמיד מאחר. מה? נדחיק <laughs> עוד. הפעם זאת לא הייתה אשמתי. זה בסדר, זה לא משנה מי השם. פשוט חשבתי לצאת מוקדם כדי שיהיו לדרור מי אופניים. וכנראה שאני צודקת. את צודקת מאודך. קדימה. איזה יופי. היא וגם אתה יודע, שאול, טוב שיש חברים. זה נכון. כי תראה, אני עזרתי לך, ועכשיו שיר עוזרת לי. קדימה. לא פעם. סל זה חשוב.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 תודה, תודה, באמת תודה. אבל מה עם האורחים? יהיו רעבים? או צמאים? לא הכנתי שום דבר! אההה! ארנון מביא פיצה לכולם! אל תידאג, יש לנו עוד שעה להתכונן. רגע, עשיתם את כל זה בשבילי? ברור שעשינו את זה בשבילך. בשביל זה יש חברים. פעם אתה פה בשבילנו, ופעם אנחנו בשבילך. עם חברים כאלה,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 I'm a klur. Yes. As a kol is teder, tam ve nishlam. Kolam. Oh, Simbel is from Kolam. Im pitom bemaftiya, yeled elecha magiya. Bo nesacheku omir, Siman sheyishlocha chaver. The sun shines היום day, יש לך someone לספר me to לך חבר חברים, has a תמיד עוזרים תמיד ביחד צוחקים זה my friends. יקרים my יש friends. חבר my friends. They're my friends. They're my כי יש, חה, כי יש לך חבר כי יש לך חבר אם אם עבד לך כדור אם הצעצוע שלך שבור אבל חיוך בלב אתה שומר סימן שיש לך חבר אם אם המשימה היא קשה אתה אומר Ezra בבקשה ואז מי לך עוסר סימן שיש לך חבר כי חברים תמיד אצרים תמיד בירח צוחקים זה לא זע אם קרים אם יש לך חבר אז לא תצטרך יותר הכל פה בסדר כי יש לך חבר כי יש לך חבר אם אתה רוצה לשתף, אם, אם... אם אתה צריך קתף אתה יכול להתקשר, אני אהיה לך חבר אם אתה קצת במשבר, אם כואב ולא עובר בוא ביחד נתגבר, כי יש לך חבר חברים והדרים, אוהבים, תמיד עוזרים תמיד ביחד צוחקים, זה לזה הם יקורים אם יש לך חבר ‫אתה לא צריך יותר, ‫הכול כבר הסתדר. ‫כי יש לך ח... ‫כי יש לך ח... ‫כי יש לך חבר. רוצים לראות פרקים נוספים של דרורמי והחבובונים? כן! אז תלחצו קן. כן! רוצים להירשם לערוץ שלי? כן! אז תלחצו כאן! כן! אז תגידו מה? מה? ותגידו מי? מי! ובואו אל הבית של דרורמי! כן! קדימה, תלחצו! דרורמי <laughs> והחבוב